Eugen Teodovici, ferei moi, nu-mi e fric de remaniere, merg cu o vitez mai mare decât a vrea. Premierul Viorica Dencil a afirmat, se aceasta, ce până în acest moment nu s-a vorbit despre o remaniere guvernamental, precizând îns ce unii dintre min sub liniere trimerg cu viteza întâi, iar alții cu a doua. Într-o intervenie telefonică la Antena 3, ministrul finanțelor Eugen Teorovici, a declarat ce nu se teme ce va fi remaniat. Nu mi-e fric de remaniere, merg cu o vitez mai mare decât a vrea, a spus Teodorovici, întrebat dacă se teme de remaniere.